Victor Ponta lansează Nucleara, Procurorii a tiser flagrant pentru Liviu Dragnea. Fostul premier Victor Ponta face o dezvluire incendiar, într-un interviu pentru Stiri pe surse Ro. Bonta a explicat ce în perioada în care Dragnea era vicepremierii ministru al dezvoltrii, se pregătea un flagrant de cetră procurorii din Dna, pe dosarul Teldrum. Noi tiam faptul că Liviu Dragnea avea nite oameni în Dna. Liviu Dragnea avea o lectură cu papici, procurorul de caz în dosarul referendumului. Dar în elegerile lui Dragnea nu au contat, pentru ce procurorii au vrut să-i organizeze flagrant în Ministerul Dezvoltării. În locul lui Dragnea au picat Valpredai un om din Dna. Nu în elegeice documentele pentru Valpredai pentru consilierul din Dna erau, de fapt, pentru Liviu Dragnea. Ei doreau să îi fac flagrant lui Liviu Dragnea în birou la Ministerul Dezvoltării. Eu le-am zis ce nu se poate, ce e vicepremier. Val preda care a adus niște documente de la Teldrum în Ministerul Dezvoltării, crede-i ce le adusese pentru el. Nu, le adusese pentru Dragnea, de aceea doreau să, îi fac flagrantul, a spus Victor Ponta, pentru pe surse. Ponta continuă povestea, îi explic ce în 2013, Liviu Dragnea era uneles cu procurorii Nase, nu-l trimit în judecat în dosarul referendumului. Această înțelegere fusese făcută de Dragnea cu Covesi Coldea la momentul numirii procurorilor, însă în timp lucrurile s-au schimbat. În 2013 vine Dragnea la mine, i-a mi spus, vei, cred ce ne-au minat. Prima aș spus, papici ce îl pune Covesi se, le trimit în judecat. Eu i-am zis ce parcunelele se serme ce nu mai facem dosare politice. Lui Liviu Dragnea i-au promis Coldea covesii ce nu îl vor trimite în judecat în dosarul referendumului. L-am luat pe Liviu Dragnea i-am mers la la Coldea, eu medusesc să mă me bat pentru Liviu Dragnea, i le-am spus că nu accept sub nicio formă să se facă un dosar pe referendum, ce e incorrect. Ei mi-au spus, stai ce rezolvme. Dosarul a mers mai departe, după cum ai văzut. L-au pecelit pe Dragnea cu referendumul. Papici a zis ce covesi, covesii zicea ce papici. I-am zis lui Dragnea, fraier ai fost să ai încredere în astfel de oameni, nu trebuie să ai înredere. M-am dus la cazan și uchii am spus se... Îi schimbe pe cei din DNA care fac dosare politice, cum e cel cu referendumul. Kazanciuc, care nu este un curajos de felul lui, -neles ulterior, a uneles ulterior i-a cerut schimbarea a doi procurori din DNA. Ulterior, aie ai ticovesii la televizorii a reclamat faptul ce guvernul se implică în activitatea DNA. perioada respectiv eu trebuia să plec în SUA. După declaraia lui Covezii m-a sunat tata atul ambasadei SUA în România. I-mi a spus ce sunt probleme cu vizita. Ce a sunat Covesi se se plâng. Atunci eu le-am spus ce nu mai fac nicio vizită în SUA. Era cât pe aci se ratez vizita în sua case, le-a apre pe Liviu Dragnea. Până la urmă am întâlnit doar cu vicepreședintele Biden, de ei trebuia să me întâlnesc cu Obama, a spus Victor Pontă.